Énchame de orgullo e satisfacción facer este vídeo con sello porque nunca fixe nun e estou me estrenando con vos Eu non son a máis indicada para dar con pero vou vos a falar desde miña experiencia Esto é demasiado monárquico non me convence de todo Quem pode participar neste concurso? Pois todo o mundo Ti falas Jallejo Xa podes participar en Youtubeiros e Youtubeiras Que hai un montón de posibilidades que todo o mundo ten habilidades E todo o mundo ten opinión esta categoría de vídeo facermos Quem pode participar aí? Xente deportista Xente con habilidades culinarias a... O principal é igual Que chupa no boca É comida <risa> <risa> Vamos xa a la receta Xente ¿Eh? que entende de maquillaje sí. Que din roupa? Esta xente que fai holls A xente que mete holls A xente que mira as estrellas Encanto a cantejoría de videopinarmos Pois o mismo todo o mundo pode participar Citando a la chica de la pizza As opinións son como os ollos do cu Todo o mundo tem o seu Pois así Esta é unha metáfora que cada persoa pode entender como queira A ver, desde a miña experiencia vos poden Que vos podo dicir e o que vos podo ajudar? Tantas miñas compañeras de corazón de churrasco como a min, por exemplo Cremos que A ese resultado Pois non íbamos a dar chegado, verdad? Pero como foi un rollo un pouco experimental Foi cuestión de ir facendo O Gion era a propia receta E nos, seguindo ese gión, o único que fixemos foi ser nós mesmas e eh, disfrutar do que estábamos facendo, simplemente. E a vez que o facíamos, contálo á cámara, porque detrás estades vos. Entón, era unha forma de invitar un pouco a xente a presenciar ese momento cheo de naturalidade en si sí, que era o que vivíamos nós no piso, día a día, compartindo esa experiencia. Que se tedes unha idea e conoxedes a xente que pensa como vos e queira facer o mismo Pois sin pensar algo animo vos a que fajades Os agrupedes piña Se pasa moito mellor, vos idelo pasar moito mellor Creo que se fai moito máis ameno e divertido, non? No meu caso, axudou Cando querades falar, falade claro, falade alto Eh, sin medo cara á cámara porque ao final estades falando a outra persona que si faceides un chiste eh, ou desides en baixo non vos vai entender así a idea xerai que non vos reprimades se si vos estades disfrutando, estades rindo de algo que pasa no momento que estades grabando hai xente que di, boa, isto corto ou non, igual non o corta se queda maravilloso eu sou moi fan, estou a favor da naturalidade é eh, así Pues yo creo que se dice en todo mm. Esto me estrenado de Corto, eh... meto... Si, sí, no, no estamos acabado, eh Ahora tengo que quedar con esto en la porque me da shade Que... Y... ¡Ajá! Si fa... para... ¡Bah! Hey yeah.